السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج میں جا رہا ہوں لاہور ضروری کام سے اور لاہور جاتے ہیں اور وہ کام کمپلیٹ کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے حوالے سے مجھے کام ہے تھوڑی سی اس کی ہارڈ ڈسک چینج کروانی ہے اور ایک دو اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور رمضان شریف بھی آپ کا اچھے سے گزر رہا ہوگا رمضان شریف میں میری ویڈیو نہیں آ سکی کام اس طرح کے تھے تو چلیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا یہ جی ہم لوگ بچوں کے سکول آئے ہوئے ہیں یہ پیرنٹس ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور حلیمہ کو میں بھی لینے آیا ہوں حلیمہ بیٹا اسامہ شام ابھی تک نہیں آیا این کب تک آئے گا ابھی جی بس تھوڑی دیر تک اس کو دس منٹ میں چھٹی ہو جائے گی تو موسم دیکھیں ماشاءاللہ آج کا موسم اس طرح کا ہے کہ دھوپ بھی نکل آتی ہے اور اس کے بعد پھر اچانک بارش کا موسم ہو جاتا ہے پتہ نہیں لگ رہا اور رمضان شریف ماشاءاللہ ہمارا اچھا گزر رہا ہے اور روزے فیل نہیں ہو رہے اور اگلے دو تین سال کے بعد تو سردیوں کے روزے آ جائیں گے ماشاء اللہ اور یہ دو سکول ہیں الہدا سکول اور فوجی فاؤنڈیشن سکول میرے بچے فوجی فاؤنڈیشن سکول میں پڑھتے ہیں آج آپ نے سکول میں کیا پڑھا تھا ایں بتاؤ نا سکول میں کیا پڑھا تھا آج آپ نے ایں اور چیزیں کھائی تھی آپ نے अच्छा चीजी खाई थी आपने क्या खाया था आपने हैं अच्छा अच्छा वेरी गुड और भैया ने क्या खाया था ऊपर ना चोड़ो बेटा गिर जाओगे है अच्छा कुछ नहीं लिया अच्छा चलो بیٹا بھیا کے ساتھ بیٹھ کے کھیلا کرو بریک میں ٹھیک ہے اور ساتھ مل کے چیزیں کھایا کرو ٹھیک ہے نا ہاں جی گر جاؤ گے بیٹا لیما بیٹا کیا پی رہے ہو گنے کا جوس ساما بیٹا کیا پی رہے ہو گنے کا جوس ہاں جی یہ دیکھو یہ ایسے بنتا ہے گنے کا جوس वो देखो, वो बन रहा है करने का वो देखो पहले तैयारी 啊拜 que le falta ویسے صحیح بات ہے سم ہو گیا ماشاء اللہ آرسل ہے گیا okay, جی تھینک یو روزہ تھا مجھے اور سفر میں زیادہ میں ویڈیوز تو نہیں بنا سکا جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور لاہور پہنچا اس کے بعد وہاں پہ کام کیا اپنا کرنے کے بعد وہاں پہ پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا وہاں سے فری ہوتے ہوتے مجھے شا رات کو تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے جو نیازی بس اسٹینڈ ہے وہاں پہ پہنچا اس کے بعد تھکاوٹ تھی سارے دن کی تو وہاں پہ پھر میں نے سفر پہ بیٹھا بیٹھنے کے بعد گاڑی پہ بیٹھنے کے بعد پھر میں رات کے دو تین بجے حاصل میں دوبارہ پہنچا تھا تو بہت تھکا ہوا تھا ویڈیو نہیں بنا سکا تو اگلے دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو چینل پہ اور سات ایک کا ٹوٹل ویڈیو دبائیں تاکہ